В Миколаєві з осені спортсмени-любителі відновили тренування з бадмінтону на базі університету кораблебудування. До початку повномасштабної війни в місті тренувалося до тисячі гравців різних вікових категорій. Серед них приблизно 100 професійних спортсменів, розповів президент Федерації бадмінтону Миколаївської області Андрій Кротов. Ну, «Лет уже 45, вот так вот я занимаюсь этот админтоном. Ну, хожу на тренировки, как тогда, в основном три раза в неделю. Вот. Участвуем в соревнованиях, тут у меня еще коллега моего возраста приблизительно. Вот, мы участвуем, там, как говорится, на уровне чемпионата Украины для ветеранов». Навірно, з десяток какої-то є, в общем-то, ну такі призові місця, вторє, третє міста, тому що серед ветеранів є професіонали, які професіонально тренувалися. Ми планували вже проводити змагання європейського рівня у нашому місті і в нашому залі. Но, на жаль, 24 лютого так сталося, що всі плани поки що рухнули в нашому, в нашому місті. Зараз хлопці та дівчата вони тренуються у Литві, хто в Данії. Зараз там, хто нас знаходиться, вони – чемпіони Литви, чемпіони Латвії, чемпіони Естонії. За час війни, ну, час, ну, час війни чемпіонати України не проводились, ну, т.е. в ніякому місті. От, ну от, ми тобто, дуже гарно наші У-17 зіграли, тобто, були представлені, там були нагороди. Наша університетська команда зайняла друге місто на, в європейських студентських іграх, дівчата теж зайняли друге місто в жіночій парі. Ну, хочу побажати в наступному році тільки одного – нашої перемоги і щоб ми перемогли і Україна, і слава Україні.